السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ببجي موبايل لا تنسى اللايك والاشتراك وقميت وخليكم مع الفيديو انا يا شباب بنشوف طور الكوتزيلا معاكم انا يا شباب نروح نجرب التور ونشوف الجودزيلا عن قريب ونعمل لكم جلد نسوي جيم جلد وجيم نشوف الجودزيلا وحركاته وشياءه طولنا يعني في ناس عملوا من زمان زي يترو زي ايفر و... اليوتيوبرين الثانيين. احنا تاخرنا وحبينا ان ننوعلكم ننوع لكم كل فيديوهات ماينكرافت نقطعها اشتقطع وببجي والالعاب الثانيه كل الألعاب ننوعلكم لكم نشوف السياره الجديده انا اخذت اجازه للعيد من العيد لأنه نزلت لكم أربع مقاطع ما قطعطيش وسلام ضلنا مستمرين في ال... هذا الغودزيلا في في اللوبي استعرضنا في الحركات تبعته نصح فات الارض هسة بنشوفو في هالخريطة بيبين ولا كبير، هذا الطور بكنا نستناه من زمان، هاي يبين في الخريطة بس في في الخريطة <hesitation> الطيارة منشوفوش، هاي يبين يا شباب، لأنو نشوفو عن قريب مش بعيد بس كبير. هي ودي في الوحش تخلو في الريزر الشواعة تبعه وهي هو بيستعرض في مشياعته هلا كاتوا منو عضربت لك علي نار شو تسوي؟ قتل واحد أنا ما بعرف وعلي تعلية رجله هاي طنين بجوز وج ظل الله بدي أروح شوية شوية ليجيني زي زي رصاصة من بعيد أموت جمع اللود ناخذ خوذة رقم اثنين هذا الناس اثنين على الدراجة آه. يعني نبعد عنهم ما يرجعونا كده يجو علينا آه. الآن لوتوا الدور لوتوا هذول قدامي اضربهم اضربهم هيك كودزيلا. شو يسوي؟ اضربهم ها؟ ضرب هذاك على الجبل واحد على الجبل. نو نو نو نو نو ستة، في واحد ثاني هيو في البيت. ان شاء الله لحك لحق لحق. ايه دكو دكو دكو الله دكو عند البيت على بختي وبختك يما ايه حشدني فيه وغدر فيا ومين حشدني فيه وسبني يما هنا الجيم الجلد واخر جيم وخليكم مع الفيديو والجلد وشوي من <hesitation> ميمز لكم فيهن، هذا جيم الجلد، يلا، لكم سكول، عشان الجلد يكون أقوى، فيش حدا ما طحش، إلا تيمي، بعرفش أنا ما طلعتش، خلينا ندور على أسلحة قبل ما نبلش، أنا، قديه ميتين و وعشرين ثلاثمية بنقص ال البنك في ناس كلهم بعضهم من أكيد عجبك إيش هذا؟ وين هذا الطخ؟ كيد على الجبل أو في السهول؟ شوف. أنا نحن نلوت هذا البيت. سامع صوت الرجلين، ايها طبعا، في صوت رجلين، جاني مبش علي، أيها. ايها ايها جا جا مع شرد كان، أكيد روح، والله نقص مني الدم من الدم تبعي. يلا مع الوتج سير خلينا نغير البيت لا حد يبش علينا بش علينا تعم نوع العمارة هذيك إللي هاي العمارة إللي في النص، فيها نابوت ميت، شوف مع اللوت، أشياء خيسي، من الرصاص فش هناك رصاص نشوف هاي العماره الي فوق بس بدهم عليه؟ علي أنا يا شباب، حاصرت من كل منطقة، مش عارف أطلع أو أنو أطلع، رقم واحد بعيد عني، بعيد عني كثير يعني، مية، مية وثلاثة وثلاثين، ننادي عليهم مش راضيين أنا بشو علي تيم كامل مش مخليني فعالي هايو بش علي واحد هات آه. نوك بيبي بي. نوك يا زلمة ابعد عني ايه رقم واحد رقم واحد تعال وراوو اشترك انا يا شباب خلص الفيديو متت في الجيم الأخير ما قتلت إلا واحد ولا تنسوا تنسى اللايك و والكومنت و الكومنت تكثرونا من الاشتراكات و اشتراك و والسلام